Stavba nového multifunkčního sportovního areálu na místě někdejšího šesportovního stadionu v Hradci Králové dostala zelenou. Areál navrhl se svým týmem hradecký architekt Tomáš Vymetálek. Takhle vypadá stadion v těchto dnech a tuto podobu bude mít po realizaci. Na novou arénu čekala východu Česká metropole řadu let. Ten stadion nabídne spoustu více aktivit, jak sportovních, tak volnočasových a to jednak v těch nižších prostorách tady kolem stadionu. Tak i uvnitř, vlastně v útrobách. Co se týče těch venkovních prostorů, tak je to samozřejmě ta běžecká 600-metrová dráha pro běžce a inliney, kterou se vlastně nám podařilo umístit okolo stadionu jako takový prstenec. Potom to je ten přírodní amfiteátr, který je v předpolí stadionu směrem k Orlici, kde bude možnost pořádat kulturní nebo společenské různé akce pod Čerým nebem. No a potom to jsou další aktivity, venkovní hřiště, dětské hřiště, no potom je to spoustu ploch uvnitř stadionu. Projektu je také počítáno s tím, že hrací plocha se může proměnit na atletická sportoviště nebo obrovské hlediště při koncertech. Zachovany zůstanou v aréně ikonická lízátka, charakteristické stožáry pro osvětlení. Tak lízátka se budou muset přemístit do nových pozic, protože budou stát v jiných místech, než stojí dnes. Budou se muset demontovat, prohlédnout, zkontrolovat, zrepasují se, samozřejmě osadí se novou elektroinstalací a moderními svítidly a postavíme je zase zpátky a budou sloužit jako osvětlovací stožáry a budou umístěna v nových místech vně. Těch rohů stadionu. Dispozičním a konstrukčním vylepšením se podařilo pod obvodově vedlejší tribuny navrhnout ještě jedno dílčí mezipatro, čímž se celý objem stadionu funkčně využije. Tribuny jsou navrženy co nejvíce strmé, aby vznikl správný kotel pro atmosféru fotbalových zápasů. Důraz je ale kladen na multifunkčnost areálu. Celý areál bude vlastně v nehracích, hrací dny fotbalů, bude přístupný pro veřejnost, to znamená, bude se dostat Vlastně až přímo ke stadionu, přímo k budově, nebude to nějak odděleno a pouze v hracích dnech se vlastně postaví vlastně mobilní oplocení, mobilní dělící vlastně zábrany, tak jak je podle požadováno v předpisech Národní fotbalové asociace a UEFA, jinak celý areál bude Vlastně Hradec se pouští do stavby s cílem vyhovět kategorii UEFA 4, tedy s podmínkou nutnou pro fotbalová utkání ligy mistrů. Divácká kapacita má činit 8 000 zastřešených míst s možností rozšíření až na 9 300 sedaček. Stavba multifunkční arény by měla být dokončena v průběhu roku 2023 a přijde na 568 milionů bez DPH.